Noi detalii despre starea de sănătate a avocatului Daniel Ionacu, implicat într-un grav accident. Medicii au ieșit din sala de operații. Avocatul Daniel Ionacu a fost dus de urgență la Spitalul Floreasca din București, după ce a suferit un accident grav de circulație.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 E vorba de un traumatism sever. Mai prezintă o mulțime de pelegii superficiale la nivelul antrenoracului, sublinierei mâinii, a spus profesor Ioan Lasclerc. Avocatul Daniel Nonas, Ierecu va sta câteva zile internat în spital. Acesta se află în afara oricrui pericol. Daniel Ionastu Ierecu este avocatul familiei Paulistului Bogdan Cici.